to sela tu patrela e ich si mi pauti odbiaju si za że obłapiał, hej prajrečko, jaka szumna, chiem, že si kuštičko poczarobna, hej prajreczko jaka szrubna, chiem, že si po Ešte jednu šestru mám, Takú ja je rád túdám. Ej, když je nevydala, nevydává, vyco krajší chlapco.